اه يا ابلة دِلِيلٌ ليلي ارد اعلمك ارد اعلمك ارد اعلمك على الصدر تغفى وتنام ورد احس شفتي على شفتي وردة بوسك مثل بزاة الحمار وردة نسيك العشيرة أي انا ورد السيك العشيره ولسلك لك ما عدت اي يا طفيلي اعلم من انا شرط ولب علي وصعوب من الشرطة شرطي نفتت بحنين من احبك لو مدير يا انك استعد واخذ تعي حمودي <تصفيق> يا ويلي يا ويلي انا يا سياس يا سياس يا سلوت ورقة I'm a yes, I see. I see. I see. I see. يا يا انا يا اسيا تقل تقلي الحب ساس انا يا اسيا سايسك حبيب وخنت خنتك شارب الخمر شارب الخمر يصحى يصحى بعد سكرته شارب الخمر يصحى يصحى بعد سكرته وشارب العشق طول العمر العمر سكرانو شارب الخمر يصحى بعد سكرته وشارب العشق طول العمر سكران من زاده سادة يا مو قالوا بختكم بخت، يا مو قالوا بختكم بخت، سادة سادة أريد أشرب خمر بغداد أريد أشرب أريد أشرب خمر بغداد سادة وخلح للغشر تحت أربي يا يا Be the and الشبلا بعد فقار الشبلاوي وكل الشبل الاعلام حي الله قطارنا اهل البراكيه غاس Come <laughs> شباب أيوة نزلنا على الستيج عامر نزلوا على الستيج نزلهم وشواطي جيبوا الصينيه من العريس خلعه على حنا خل العريس وعلى على قابل عمي نزلون على الستيج فين الابويه وين وين جمعت العريس؟ العريس هنا هنا يمي هنا هناك فوني امجد امجد الابويه الابويه طفيني الابويه بويه الشبل هنا تعال يا على الستيج تعال يا ابوي لا حد يصعد على الستيج لا حد يصعد على الستيج والصوت عد الفوق عدنا نزلنا جوا خليهم يشيلوه. بس الابويه بس الحبي. الابويه ما حد على الستيج لا حد يصعد على الستيج خذ روح لكم ما حد ما حد بس تلفين الابويه بس الابويه. هسه تليفونك فيك تليفونك وعندي تليفونك ان شاء الله. الابويه الابويه خلي خليها معنا. هذا الفاصل الاخير. ما حسوني هي هي. العريس هي عفيه يا عفيه. أي حمود الفاخرة طين الفاخرة عافية وهي حمود ها. هي هي هي هي هي هي هي. شير. على أرسل غالية إن شاء الله بالرفاه والبنين تحياتي